Vår det är vi som sköter allt markarbete, kan man säga. Allt från vi lägger sten, bygger murar, trädäck, planteringar, sätter hjulgranar. Vi gör faktiskt det mesta. Vi är allt i allo, kan man säga. Hej, mitt namn är Ola Friberg. Jag jobbar som trädgårdelsedläggare här på LKF. Och idag är det dags att tända granen. De här granarna får vi för krossstä. Det är mycket fina exemplar detta året. Sen efter när vi har använt de här granarna så går de på återvinning på Lundsteins anlägg där de flisas och blir till energi. Vilket inte är en dum idé.